Dencil, înainte de întrevederea cu Iohannis la Cotroceni, nu este nicio surpriză. Premierul Viorica Dencil a confirmat ce astăzi se va întâlni cu Claus Iohannis la Cotroceni pentru o discuție legată de aplicarea legii salarizării unitare sub efectele sale. Premierul a spus și a vorbit cu Claus Iohannis despre această întâlnire la Erinaxat, urmând să fie stabilit doar data. Da, astăzi, merg la Cotroceni. Mi se pare un lucru firesc, a sublinierea cum am spus la investituri, vreau să am o foarte bună cooperare între instituții. Această deplasare la Cotroceni se încadrează în ceea ce am spus atunci. Discuțiile se vor axa pe salarizare, pe buget. Cam astea sunt subiectele la modul general. După ce o să vorbesc cu domnul președinte, o să vedau mai multe detalii am discutat despre acest lucru când am avut sat de deci ce acum două săptămâni în urmă. Am vorbit de atunci despre o întâlnire pentru a discuta aceste subiecte. Deci nu este o invitație de care nu știam sau este o surpriză. No, okay. Am discutat atunci. Renunea să stabilim doar data, a spus Dencie. <fie> Întâlnirea este programată la ora 1200, la Palatul Cotroceni.